Обірвані електромережі, посічені снарядами будинки та покинуті речі. Такий вигляд має вулиця Соняшна після приходу російських визволителів. Врятуючись від обстрілів, люди залишили все, як було у буденному житті – їжу в холодильнику та речі на вішалках. Місцеві, що залишились у селі, кажуть, після 24 лютого тут час зупинився. «У нас там російські війська, ми їх буквально бачимо ну, неворуженим оком. Ну, якщо вийти туди, то наступний вхід, це вже, ну, скажімо так, бувають диверсійні групи, виходять і починають нас обстрілювати з минометом». Це будинок подружжя Володимира та Юлії. Ворожий снаряд поцілив перед подвір'ям родини. Обстрілює нас з града, зажигательні гради такі є. Тут такий, як фейерверк був. Це сверкало і останній вистріл, я не знаю, з чого було, і прилетіла до сусідів. Ми, виходить, спали у нас тут в маленькому домі, і коли почалося це, ми на карачках випали в прийом двері і мене мушу так накрив собою. Якщо ти чуєш виліт, ну, якийсь такий ну, звук, ну, взрив. А потім в тебе є там майже ну секунди з півтори і все, і прилетає снаряд. А коли скидують гранати, ну з безпілотників, то, то взагалі нічого не чуть. Через постійні обстріли родина майже весь час перебуває у підвалі, там облаштували і спальні місця. Розповідають, попри все намагалися створити собі затишок. «Там у нас жінка двоспальне ліжко, потім в нас там, балон і газова плитка. Ну, там автомобільний акумулятор, ну, так. є світло, є газ, Ну там дуже добре, я хочу сказати. Там облаштували собі, жінка там позавишувала стіни, ну, так, ну, поставила там, таблички там, різні». Не залишають на подвір'ї цього красення. Лабрадора Рема ночує на сходах у підвалі. «У нас це хлопчик, а є дівчинка, ще мама його. Вона така отодвигай, ілі як-то от так от Двері у нас там крючок, і, і двері так коцкоц, так і раз і відкрились, і вони заходять к нам. Подружя розповідає, не поїхали з села, бо відчувають, що можуть допомогти місцевим. До війни їхній дім був будинком молитви, а нині це гуманітарний штаб, де збирають допомогу від своїх друзів та із-за кордону. Почали робити такі пакунки. Такі пакунки роздавати по селу. Ну зараз, слава Богу, вже так наладилось, ну скажем так. Так що у нас і фермери також почали приїжджати, ще якісь місії, ну, скажімо так, і людей у нас залишилося ну, дуже мало». Попри щоденну небезпеку, вірять, що перемога України вже не за горами. «Бог – він за Україну, тому що ми обороняємося». Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.